Близько п'ятої ранку російські війська нанесли свої ракетні удари по Миколаєву. Пошкоджені житлові будинки, приміщення навчальних закладів, магазинів, готелів. За попередньою інформацією, серед мирного населення є один травмований. Про це повідомляє мер міста Олександр Сінкевич. Чули вибухи, була гучна, страшна. Було зрозуміло, що де-то рядом. повиходили всі сусіди що Російські війська з ранку 14 липня випустили по Миколаєву 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Про це повідомляє військова комендатура міста. Сьогодні з ранку 14 липня російські окупанти вкотре нанесли ракетний удар по місту Миколаїв. Зруйновано кілька закладів освіти. Пошкоджена транспортна інфраструктура міста Миколаєва. Окрім того, Зруйновано один з найстаріших готелів нашого міста, який знаходився просто в центрі нашого міста. Щодо жертв, наявної інформації щодо загиблих немає, щодо постраждалих уточнюється. Наразі тривають заходи з усиненням наслідків ракетної атаки по місту Миколаєва. Одна із ракет влучила в готель, пробивши перекриття від 8 до 3 поверхів. Поруч зруйнований і бізнес-центр Миколаїв. Сьогодні вранці, як завжди, о п'ятій ранку, Миколаїв було обстріляно. Знову зруйнували школи, об'єкти інфраструктури і Миколаївський бізнес-центр під назвою Миколаїв. Дуже символічно. Вони насправді вдумали тут військовий об'єкт, може якийсь готель, в якому розміщуються військові. На восьмому поверсі будівлі був офіс Яни. Російська ракета знищила приміщення. Паска, вас бо хто точить? Довгий, більше сил, душі було вложено. Більше нічого немає. На якому поверсі ми ходився? Прям ракета попала в саме в центр налогиці. Я хочу знайти. Телефон, яка була так, хоча б її. Армія Російської Федерації поцілує в два навчальні заклади. В одній школі ущен зруйнована частина будівлі, в іншій вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад. Сьогодні о п'ятій ранку знову піддався ракетних обстрілів. Російської Федерації. Постраждали, постраждали житлові цивільні об'єкти, бачите, в центральному районі в районі багато постраждали квартир, житлових приміщень, бачите, і загальноосвітні об'єкти школи постраждали. Є і об'єкти громадського загальногромадського користування. Навпроти навчального закладу готель Володимира внаслідок вибухової хвилі будівля зазнала значних пошкоджень. Власник розповідає, пощастило, що саме сьогодні не було відвідувачів. Бачите, тут стелі немає. Тут все треба перероблювати тепер. І один двохкімнатний номер. Він дуже сильно бачить туалет і де життя, двері не відкриваються. Ось. І ось тут, Я саме тут був на місці Пошкочки, коли це все зірвалося, можна так сказати. Це було десь, не дуже не скажу, між 5 та 6 ранку. Зірвалося. Я був у номері, у нас є номер, в якому ми зараз живемо. Ми все це, це опароняємо, хоча ми вже почали працювати. І вже коли прийшов вибух, ми не спіли ми не вспіли. а потім, вже коли закінчилася повітряна тривога, то звісно вийшли і побачили такі руйнування, що просто зводять з глузду. 30 років роботи просто на смарку все потрібно постановлювати, тратити тепер гроші, час. І тому все дуже складно. Від самого ранку на місцях обстрілів працюють комунальні служби та працівники ДСНС у Миколаївській області. На місці влучання ліквідовують наслідки, ремонтують перебиті мережі електропостачання та розбирають завали. За попередньою інформацією відомо про одного постраждалого, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.